كنا بنتكلم عن خدمه التسجيل الالكتروني لفئه العمال. ممكن نعرف المبادره دي ما بين اي ستي قطر وما بين اداره القوميسيون الطبي او الصحه. نوع المبادره بالضبط. هي في البدايه نحب نشكر المجلس على للصحه على هذه المبادره حيث انهم ابتدوا معنا في هو خدمه القوميسيون الطبي للشركات. اللي هو نظام إلكتروني جديد لتسريع الخدمات من شأنه تسهيل الخدمات اللي هي المقدمه للشركات يتلخص هذا النظام من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الحكومي والضغط على الرابط المعين الخاص بالمجلس على الصحة ومن ثم البدء في إدخال البيانات. ودفع الرسوم عبر بوابه الدفع الالكترونيه الخاصه بالحكومه ومن ثم تجرى, تجرى طباعه الوصل وتحديد موعد الفحص لمتابعه باقي الاجراءات. هل في هناك اي خدمات جديده يتم توفيرها الحكومي في العام؟ آه نعم باذن الله يعني يعني حكومي هو يعني أنا بعطيك نبذة بسيطة عن حكومي هي أطلقت مبادرة المجلس على اتصالات تكنولوجيا والمعلومات حكومي في سنة 2008 لتكون مصدر موثق للمعلومات بلغ عدد المعاملات الحكومية اللي تمت لحد 2008 ما يقارب من مليون وأربعمائة ألف معاملة إلكترونية طبعا كانت من قبل الافراد والمقيمين والزوار والشركات. الخدمات الحاليه تقريبا عددها ستين خدمه للمعاملات الالكترونيه وما يقارب 300 خدمه للمعلومات الحكوميه. هناك العديد من الخدمات القادمه ان شاء الله منها يعني سيتم اضافتها المستقبل خدمه التوظيف الالكتروني عبر الانترنت. وخدمة تأسيس الأعمال كان هناك بعض الشيطاء وفي الفترة الأخيرة عن خدمة مركز حكولي هل تم أخذ إجراءات بهذا الخصوص؟ آه نعم آه تم آه يعني تمت آه بناء آه مركز اتصال آه جديد آه مع شركة ذات آه آه مستوى عالي آه كما تم تغيير أيضاً الرقم المركز الاتصال آه اللي تم إطلاقه آه مؤخراً إلى الرقم 406-999 بالنسبة لحكومي أي في أي يعني تجديد في المرحلة الجاية؟ يعني إحنا كنا سمعنا إن في تقريرات المرحلة الجاية بيحصل لها عملية في المرحلة الجاية؟ إحنا بدينا في سنة في 2009 عملية تقييم شاملة لقابلية استخدام بوابة حكومي، يعني بعد الانتهاء من هذه العملية ستخضع بوابة حكومي لعملية تطوير شاملة لجميع ال خدمات ومن اللوكنت فيد والمظهر العام وسيتم اضافه ايضا مميزات وخدمات مسانده جديده مثل الاس ام اس ومثل قنوات الاتصال وايضا يعني تهدف ايضا هذه الشغلات الاضافات الجديده لتقريب الخدمات الحكوميه من الجمهور